وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فدين الاسلام العظيم مبني على تعظيم الله تبارك وتعالى وتعظيم اياته تبارك وتعالى وتعظيم دينه جل وعلا وتعظيم شريعته تبارك وتعالى وتعظيم نبيه صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام العظيم كذلك مبني على محبة الله تبارك وتعالى ومحبة دينه العظيم دين الإسلام الذي رضيه الله تبارك وتعالى لعباده وكذلك مبني على محبة رسول الله تبارك صلى الله عليه وسلم دين الله تبارك وتعالى مبني على التعظيم والمحبه ولا يمكن ان يكون الانسان مؤمنا بالله تبارك وتعالى وهو لا يعظم رب العالمين ولا يعظم القران العظيم ولا يعظم نبيه صلى الله عليه وسلم وكذلك لا يمكن ان يكون المؤمن مؤمنا وهو لا يحب الله تبارك وتعالى ولا يحب رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يحب دينه الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ويقول الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وفي الحديث الصحيح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان عباد الله من هذه المنكرات العظيمة والجرائم الفظيعه التي تتاذى منها الاسماع وتقشعر منها الجلود وتدمع منها الاعين ويحزن لها القلب سب دين الاسلام العظيم الذي يستحق من كل مسلم التعظيم والمحبه والتوقير والاحترام كيف لا ورب العالمين يقول في كتابه ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ويقول جل وعلا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فدين الاسلام العظيم حقه التعظيم والاحترام والمحبه ودين الإسلام العظيم حقه التبجيل والتوقير ودين الإسلام العظيم حقه أن يحترمه المسلمون وأن يوقروه وأن يكونوا من المتبعين له المعظمين لأوامره ونواهيه الوقافين عند حدوده العاملين بآياته عباد الله هذه الظاهرة التي تكثر والتي يكثر فعلها ويكثر سماعها من كثير من السفهاء الكل يعلم الصغير والكبير انها منكر عظيم وجرم كبير كيف لا وهذا الدين العظيم حقه التعظيم والتبجيل وقد عرف العلماء السب بالشتم وهو كل كلام قبيح القصد منه الإهانة والقصد منه الانتقاص والقصد منه العيب والقصد منه الطعن والاستخفاف كاللعن والتقبيح والقذف والسخرية والهمز واللمز إلى غير ذلك مما يعده الناس في أعرافهم سبا فما تعارف عليه الناس في مجتمعنا أنه سب لدين الإسلام فهو سب لدين الإسلام، وما تعارف عليه الناس أنه استهزاء بدين الله تبارك وتعالى فهو استهزاء بدين الله تبارك وتعالى، وما تعارف عليه الناس أنه سخرية بدين الله تبارك وتعالى فهو كذلك سخرية بدين الله تبارك وتعالى وقد تكلم العلماء عن ظاهرة سب دين الإسلام في نواقد الإسلام ومبطلات الإيمان لأنهم ذكروا أن المسلم متى سب أو انتقص أو استهزأ بالله أو بدينه أو برسوله فإنه قد أعلن الحرب على رب العالمين ورسوله خاتم النبيين والمرسلين وسعى في الأرض فسادا وكفر كفرا مخرجا من الملة وارتد عن دينه تأملوا هذه الألفاظ وهذه الأحكام التي في دين الإسلام عقوبة لمن سب دين الإسلام أنه قد ارتد عن دين الإسلام والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم "يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه" إذا الذي يجرم في حق نفسه لا يتمالك لسانه والذي لا يملك أن يكون على لسانه رقيبا ويكون على لسانه حسيبا ويقع في سب دين الإسلام فإنه لا يحب الله تبارك وتعالى وبين الله تبارك وتعالى أن عاقبة الارتداد عن دين الإسلام يكون ذلك بالأقوال ويكون ذلك بالأفعال والأعمال ويكون ذلك بالاعتقاد قال الله تبارك وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه وهو فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وتكلم العلماء عن سب دين الاسلام وان ذلك قد يقع مع معرفه الساب ان ذلك محرم فسواء وقع السب من الساب باستحلال قلبي او بغير استحلال قلبي وسواء كان الساب جادا حال سبه او مازحا ولاعبا كل ذلك يقع منه السب لدين الإسلام لأن العلماء قد تكلموا عن الردة وهي الارتداد عن دين الإسلام والخروج من الملة تكلموا عن بعض جملة من الأقوال والأعمال والاعتقادات التي إذا اقترفها العبد فإنه يخرج من دين الله تبارك وتعالى ومن هذه الأقوال الشنيعة ما يكون من الناس من سب دين الإسلام وهذا الجرم العظيم بيّن الله تبارك وتعالى في كتابه حكمه وعاقبة الساب ولذلك قال العلماء وأما الساب فإنه مظهر للتنقص والاستخفاف والاستهانة بالله منتهك لحرمته انتهاكا يعلم من نفسه انه منتهك مستخف مستهزئ ويعلم من نفسه انه قد قال عظيما وان السماوات والارض تكاد تتفطر من مقالته وتخر الجبال وان ذلك اعظم من كل كفر وقال العلماء ان سب الله او سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا وسواء كان الساب يعتقد ان ذلك محرم او لا يعتقد ان ذلك محرما او كان مستحلا له او كان ذاهلا عن اعتقاده هذا مذهب الفقهاء وسائر اهل السنه القائلين بان الايمان قول وعمل ولخطوره سب دين الاسلام نهى الله تبارك وتعالى عباده عن سب الهه المشركين لئلا يكون السب سب الهتهم ذريعه لان يسبوا رب العالم فقال الله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم وفي ذلك من الفقه في كيفية هداية الخلق وأن وأننا إذا قمنا بسب آلهتهم فإن ذلك يزيدهم نفورا وبعدا وعدم استجابة للدخول في دين الإسلام، فنهى الله تبارك وتعالى عن سب آلهة المشركين على ما هم عليه من الشرك والكفر. ولذلك قال العلماء إن سبّ الله تبارك وتعالى أو سبّ رسوله أو سبّ دينه أعظم بكثير من الإشراق به تبارك وتعالى وهذا يجعلنا نقف كثيرا عند هذه المسألة لأن هذه المسألة من الخطورة بمكان لأن هذه الألفاظ تجعل قائلها في واد آخر ولذلك عباد الله كانت هذه الخطبة في هذا الموضوع لخطورة هذا الأمر وكثرة انتشاره وتحرج كثير من الدعاة في الكلام في هذا الأمر الذي لقلة العلم وكثره الجهل اصبح هذا الامر عاديا واصبحت الاذان تسمع ذلك بالليل والنهار بلا خشيه وبلا خوف من الملك العلم واصبح الناس قد تعودوا على سماع سب الدين بلا نكير وبلا وازع ديني وقد قال رب العالمين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 التي قالها المنافقون في زمان رسول الله في غزوه تبوك لما قال من قال من المنافقين ما راينا مثل قرائنا ارغب بطونا ولا اكذب السنا ولا اجبن عند اللقاء يعنون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام فكان ذلك منهم انتقاصًا واستهزاءً وسبًّا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فكان ما كان من إنزال الله تبارك وتعالى لصورة تفضح اعتقادهم، وتبين تصرفاتهم الخبيثة وإجرامهم وتبين إجرامهم في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله تبارك وتعالى هذه الايات واسمعوها بتدبر وتامل وعودوا السنتكم على قراءتها وتلاوتها وتذكير من وقع في سب دين الاسلام قال الله تبارك وتعالى يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا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 قالوا ما قالوا من مقالة الكفر، وقالوها في حال ضحك وحال لعب وحال سخرية، ولم يحسبوا لها حسبان، وهذا مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يخطر ما تخطر له ببال، وما يظنها شيئا، ولكنها كلمات خفيفات لا يدرك عظمتها. عظمتها ولا يدرك خطورتها إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله قد تكلم بها وقد كان ما كان يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب هذا إن دل فإنما يدل على خطورة هذا العضو الصغير في حينه وهو اللسان ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أن أكثر خطايا بني آدم في اللسان وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم فليكن الواحد منكم ممن ينجو بالصمت وبالسكوت وممن يكون واضعاً على لسانه حزاماً يقيه من نار جهنم والعياذ بالله قالوا ما قالوا من مقالة الكفر وذهبوا ليعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم لم يقصدوا الاستهزاء والسخرية فبين الله تبارك وتعالى أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إذا هناك أقوال تذهب الإيمان بالكلية وتجعل العبد من الإسلام إلى الكفر وتجعل العبد بعد إسلامه كافرا وهذا ما يسميه العلماء في كتب الحدود وفي كتب الفقه بأحكام المرتد عن دين الإسلام وأن الردة تكون بالأقوال وتكون بالاعمى وتكون بالاعتقاد ولذلك بين الله تبارك وتعالى ان من سمع الاستهزاء بدينه وباياته وبرسوله فهو مثلهم وكان ممن حضر هذا الاستهزاء صحابي يقال له مقشي بن حمير الاشجعي ولما علم ولما أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات، وقد كان الصحابي عوف بن مالك ممن سمع هذا لهذا الاستهزاء، ولما ذهب بذلك وقال للرجل: أما كذبت أما إنك لمنافق؟ سوف أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تقول، فكان الوحي قد نزل قبل أن يأتي عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندئذ قال ما قال مخشي اللهم إنك تعلم أن, هذا أن هذه الآية تعنيني وإن هذا الأمر تقشعر منه الجلود وعلم الله من قلبه التوبة وأنه لم يشاركهم في سبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان قاعداً معهم في غيهم وفي خوضهم واستهزائهم فعفى الله تبارك وتعالى عنه لما علمه من صدق إيمانه وما كان منه إلا أن سأل رب العالمين الشهادة في سبيله وبلغه الله تبارك وتعالى إياها وقتل في يوم اليمامة ولم يعرف موضعه الذي قتل فيه وقال الله تبارك وتعالى إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين فالذي يسب دين الإسلام مجرم سواء حكم القضاء عليه بإجرامه وبعقوبته أو لم يحكم القضاء عليه بذلك وإنما هو في حق نفسه مجرم وبنص القرآن العظيم مجرم وفي حق نفسه مجرم فألا يعرف الساب لدين الإسلام خطورة إجرامه وما يعود عليه؟ ألا تعرفون أن الساب قد تكلم العلماء عنه كثيرا فيما يترتب على سبه لدين الإسلام؟ إن العلماء تكلموا على أن العقوبة التي ينبغي أن تكون رادعة له وعن أمثاله من المتجرئين على دين الإسلام هي القتل، فتكلم العلماء عن قتل الساب حادا حدا لكفره وردته. وذلك حماية لجناب الإسلام ولألا يتجرأ على دين الإسلام السفهاء والطغام وتكلم العلماء على ما يترتب على استمرار الساب في سبه من فسخ العقد بينه وبين زوجته إن كان متزوجا وبينوا أن ذلك يكون بالعدة بأن تكون المرأة معتدة كحال المطلقة تعتد ثلاثة أشهر إن لم يحدث توبة إلى رب العالمين ويدخل في دين الإسلام من جديد فيكون عندئذ هذه المرأة محرمة عليه ولذلك تأتي السؤالات لأهل العلم من أهل السنة زوجي يسب الدين ولكنه يصلي زوجتي تسب الدين ولا تصلي الرجل قد قال ما قال من سب الدين في حالة الغضب فما حكمه وما حكم زواجه رجل قد سب دين الإسلام ولما حانت الصلاة ذهب إلى صلاته فهل هذه الصلاة تكون مكفرة لسبه لدين الإسلام إلى غير ذلك من السؤالات التي بإمكانكم أن تقرأوها. وأن تقفوا عليها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من خلال قراءة فتاوى أهل العلم في حكم سب دين الإسلام وما يترتب على ذلك من أحكام الله تبارك وتعالى بيّن في كتابه عقوبة من يسب دين الإسلام أو يسب الله تبارك وتعالى أو يسب رسوله قال الله تبارك وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا قال العلماء لم يأتي في القرآن العظيم العذاب المهين إلا في حق الكفار ولذلك قال الله بعد هذه الآية والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يعني سب دين الإسلام كفر بالله تبارك وتعالى مخرج من الملة وسب المؤمنين والمؤمنات كبيرة من كبائر الذنوب يترتب عليها ما أعده الله تبارك وتعالى من الإثم العظيم ولذلك عباد الله بين العلماء حكم الله في المرتد وبين الله تبارك وتعالى ذلك بقوله وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر آيات كثيرات تقرؤونها في سورة التوبة وفي سورة النساء وفي غيرها كل ذلك يبين لكم خطورة اللعب والاستهزاء بدين الله، كل شيء من امور الدنيا تجدونها ميسرة على ألسنتكم حال الاستهزاء وحال السخرية وحال الانتقاص، ويكون مجموع ذلك في المآل ما بين الفسق والفجور والبعد عن رحمة رب العالمين بكبائر الذنوب، وأما سب دين الاسلام فما الذي يجعل.. الساب لدين الإسلام يتجرأ على هذا المنكر العظيم ما الذي يجعله يفعل ذلك وهو بإمكانه أن يضبط نفسه وهو بإمكانه أن يقضم غيظه وهو بإمكانه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وهو بإمكانه أن يتخذ الوسائل التي لا تفضي إلى سب دين الإسلام كل منا رقيب على نفس وكل منا حسيب على نفس كل واحد كل واحد منا يحاسب بنفسه ولا تذر وازرة وازر اخرى وقد قال الله تبارك وتعالى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى ومن يعمل مثقال ذره خيرا يرى فعلى من سب دين الاسلام دين الله تبارك وتعالى عليه ان يستفيق وعليه ان يحذر من سخط الله تبارك وتعالى وهذه الخطبه بمثابه النصيحه للمسلمين والمسلمات ممن يقعون في هذا الجرم العظيم عسى ان تكون الهدايه مرادفه لهم وعسى ان يحدثوا توبه نصوحا الى الله تبارك وتعالى وسنعرف كيفيه التوبه اقول ذلك واستغفر الله لي ولكم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد ذم الله تبارك وتعالى من لم يعظمه حق عظمته ولم يعرفه حق معرفته في كتابه الكريم بقوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وقال رب العالمين ما لكم لا تغدون لله وقارا فالتوقير كل التوقير والتعظيم كل التعظيم والمعرفة كل المعرفة والمحبة كل المحبة ينبغي أن تكون لله تبارك وتعالى الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد التعظيم الحقيقي ينبغي أن يكون لله تبارك وتعالى ولذلك الأوامر والنواهي لا يمكن أن يطيع العبد أوامر الله ونواهيه تبارك وتعالى لا يمكن أن يكون وقافا عند حدود الله ممتثلا لأمر الله منتهيا عما نهى الله تبارك وتعالى إلا إذا عظم رب العالمين وعظم شريعة رب العالمين وعظم دين الإسلام الحليف. ولذلك هذا التعظيم عمل قلبي ولذلك عباد الله ينبغي علينا أن نجعل هذا القلب ممتلئا تعظيما ومحبة ورغبة في الله تبارك وتعالى وثناء عليه وحمدا له تبارك وتعالى لأن الإيمان في القلب ومنه التعظيم ومنه الرجاء ومنه الخوف يقل ويزيد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فإذا كان العبد سابا لدين الإسلام يكون بذلك قد, قد أبطل الإيمان في قلبه وأذهبه بالقلي ولم يعد مسلما بحال وارتد عن دين الإسلام وأما إذا كان العبد مقترسا لكبائر الذنوب من سب العباد وسب الخلائق والوقوع في أعراضهم فانه يكون ضعيف الايمان يحتاج الى توبه من هذه الكبائر وهذه السيئات ولذلك عباد الله باب التوبه مفتوح امام السابين لدين الاسلام وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى: "ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا". وقال رب العالمين إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم". وهذه الآية جاءت في سياق إقامة حد الحرابة على الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، وفي مقدمتهم السابّين لدين الله تبارك وتعالى، فمن سبّ دين الله تبارك وتعالى، ونُوصِح وعُلم وأُدِّب، ثم إننا لم نعرف يعني ولاة أمور المسلمين. والقضاء في بلد لم يعرف بحاله ولم يوقع عليه العقوبة التي يستحقها من جلد أو سجن أو حبس أو غير ذلك من العقوبات إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم وأنه في الدنيا ممن غفر الله له تبارك وتعالى بتوبته وندمه وعزمه على ألا يقع. في السب مرة أخرى ويكون ذلك عباد الله بالاغتسال ونطق الشهادتين من سب دين الله تبارك وتعالى وأراد أن يعود إلى الإسلام من جديد فإنه ينطق الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا وأشهد أن محمدا رسول الله قولا وعملا واعتقادا اللهم إني أبرأ إليك من سب دينك وسب نبيك وسب ذاتك الإلهية اللهم إني أبرأ إليك من كل دين يخالف دين الإسلام ثم بعد ذلك يكثر من الاستغفار مما وقع منه من جرم في حق دين الإسلام ويكثر من العمل الصالح عسى أن يكون هذا العمل الصالح سببا في قبول توبته عند الله تبارك وتعالى ثم إن النصيحة التي ينبغي أن تكون للآباء والأمهات في ظل انتشار هذا المنكر العظيم هو تعاهد الأبناء وتعاهد البنات في هذا الأرض ولذلك يكثر سب دين الاسلام من الصغير والكبير لان الرعيه اذا لم يتق الله تبارك وتعالى فيها فسدت وكان فسادها امرا يتاذى منه المجتمع ولذلك عباد الله على الاباء ان يتقوا الله تبارك وتعالى في دينهم وان يتقوا الله تبارك وتعالى في السنتهم وان يتقوا الله تبارك وتعالى في رعيتهم على الاباء ان يعلموا ابناءهم تعظيم الله تبارك وتعالى وعلى الاباء ان يعلموا ابناءهم سد اذانهم عن كل ما يسخط الله تبارك وتعالى ولذلك راينا الكثير ممن يسخر بدين الاسلام وممن يسب دين الاسلام من حيث يشعر او لا يشعر من خلال الفكاهة ومن خلال المزاح ومن خلال الغضب وفي حال الشدة وفي حال الضنك وفي غير ذلك من الأحوال وكل هذه التصرفات ما هي إلا أمراض نفسية تطرأ على العبد في ووبقت من الأوقات نتيجة لتغلب الشيطان عليه والشيطان يريد ان يوقع بينكم العداوه والبغض، وقد قال رب العالمين لعباده وقل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبين من كان لا يتمالك نفسه في الخصومات وفي المشاكل وعند الغضب فإنه يمكنه أن يضع أن يضع لنفسه زماما وحدا بحيث لا يكون دين الإسلام مسبوبا ومشتوما عياذا بالله، ولذلك تكلم العلماء في المنتهى عن حكم من وقع في سب دين الإسلام، وهل يقع الكفر عليه في حال الغضب؟ وتكلموا عن ذلك في بعض الأشخاص دون البعض. فبعض الناس قد علم من حاله سب دين الإسلام قليلا وكثيرا صباحا ومساء وعرف الناس من حاله أنه رجل معتوه ومجدون عندئذ لا يؤاخذ بما يقول لأنه غير مخاطب بالأحكام الشرعيه وأما الرجل الذي يكون قبل النزاع وقبل الخصومة في أحسن ما يكون من التصرف ويكون مدركا للأمور وعارفا لتصرفاته ثم إنه عندما يشتد غضبه يقع فيما يقع من سب دين الإسلام فهذا مؤاخذ وينطبق عليه حكم المرتد عن دين الإسلام لسبه دين الإسلام ولذلك تكلم العلماء على أن الغضب الشديد الذي لا يحترز منه لا يكون عذراً من الأعذار التي يعتذر بها الساب لدين الإسلام ثم إن العلماء تكلموا عن الألفاظ التي تخرج من عامة المسلمين كل ذلك تكلموا عليه لأن باب التكفير باب عظيم ثم إنهم تكلموا عن إنه إذا وقع منه سب دين الإسلام مرةً في يوم من أيام دهره وكان ذلك بغير قصد منه ولم يعرف الألفاظ التي تلفظ بها إلا حين نصيحته وإلا عند مناصحته ثم إنه أحدث توبة واستغفاره فإن الله تبارك وتعالى يتوب على من تاب فالنصيحة عباد الله لكم ولغيركم ممن تبلغهم هذه الكلمات وهذه النصائح النصيحة بالإقبال على دين الإسلام والالتزام بشريعة رب الأرض والسماء لما في ذلك من وقاية من الوقوع في الفواحش والمنكرات فأسألوا الله تبارك وتعالى أن يجنبكم منكرات الأقوال والأعمال والأخلاق ربنا اغفر لنا ذنوبه واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب ات نفوسنا تقوى وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاه اللهم اجعل ما قلناه حجه لنا لا عليك اللهم ارزقنا الفقه في الدين اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم احسن ختامنا اجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم قل لعبادك المستضعفين في فلسطين ناصرا ومعينا اللهم أيدهم بنصرك وعونك اللهم عليك ببني يهود اللهم عليك ببني يهود اللهم عجل بزوالهم اللهم عجل بزوالهم واحفظ عبادك المستضعفين في كل مكان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين